Urheilussa nousee esille monia mielenkiintoisia ja ajankohtaisia oikeudellisia kysymyksiä. Useat niistä liittyvät urheilun kaupallistumiseen. Urheilu on tänä päivänä bisnestä monelle toimialle. Kyse voi olla vaikkapa pelaajasopimuksista tai mediaoikeuksien siirtoon liittyvistä sopimusjärjestelyistä. Urheiluoikeudellisissa tutkimuksissa on keskeistä jäsentää, että urheilumarkkinat ovat hyvin keski Kansainvälisillä ja kansallisilla lailiitoilla on mahdollisuus omilla päätöksillään ja säännöillään merkittävästi vaikuttaa taloudellisen toiminnan harjoittamisedellytyksiin urheilussa. Taloudellisten kysymysten ohella ajankohtainen teema liittyy perus- ja ihmisoikeuksien merkitykseen urheilussa. Tämä voi nousta esille vaikkapa kurinpito- tai antidoping-säännösten soveltamisen yhteydessä. Määrättävien seuraamusten ja sovellettavien menettelyiden on täytettävä perustavat oikeudelliset vaatimukset. Tutkitulle tiedolle on sitten aito tilaus.